بغيش السلام عليكم اليوم غادي غالي على علاش كل حسن واش مُشَاهَدَةِ الفيلم في البيت او لا في قاعة السينما اول حاجة اجون تَعْرِفُ شوية على قصة السينما والمشاهد من بعد ما ظهرت التصوير الفوتوغرافي سنة 1830 جات الفكره ديال انتاج صور متحركه فكانت عدد محاولات بحال محاولة, محاولة ديال إدوارد بابريدج اللي وثق فيها الحركات ديال الحصان سنة 1870 وفي 1880 قام باختراع زوبراكسيسكوب اللي عرض فيه هذا الفيلم هذا من بعد جات الفكره ديال توماس اديسون بانه يصاوب جهاز الكينتوسكوب اللي كتكون فيه المشاهده فرديه واللي قام بتفيد هذه الفكره هذا ويليام ديكسون سنة 1891 من بعد الاخوان ما يصابوا جهاز السينماتوغراف اللي غادي يصوروا به اول فيلم سينمائي اللي كان سميتو عمال يخرجون من المصانع سنه 1895 فجهاز السينماتوغرافي كيتستعمل كجهاز للتصوير وفي نص الوقت كيتستعمل كجهاز للعرض اجيو دابا جوده المشاهدات تقنيا ومعنويا فلافيشاج ديال شاشه السينما كتعتبر حسن من التلفازه خصوصا في السابق وحتى لك عاوتاني ديال السينما كبيره بزاف مقارنه مع التلفازه في الدار داكشي علاش هي كتخليك كتعيش وسط لي مثلاً كتفرج في الفيلم كتكون ليكرون كبيره كتحس براسك انت جزء من الفيلم <تصفيق> اما الصوت في السينما فهو تخوادي او ثلاثي الابعاد فمثلا كتحس بالصوت كيتحرك مثلا طوموبيل جايه مننا وغاديه منا كتسمعها غاديه جايه منا وغاديه منا هيليكوبتر كتدور بحال هكا من الفوق كتسمعها باللي راه هنا هنايا الفوق غاديه بحال هكا يعني الصوت بتحس به جاي منا جاي منا على يعني حساب الهليكوبتر فين كينا فالسينما كانت كتسير تطور وتعددت الانواع ديالها مثل السينما التكنوراما اللي ظهرت سنه 1956 وباقيه الى يومنا هذا وايضا سينما 3D اللي ظهرت في الخمسينات واللي خلفت لينا سينما 5D 6D 6D 7 d 9 d و4DX الى اخره فمن افضل جوج قاعات السينما سينما 3 كاين سينما دولبي وسينما الايماكس ومؤخرا دارت تقنيه 360 اللي كتصور بواحد الكاميرات خاصه بها او لا تقنيات خاصين بها وآداة للعرض خاصه بها واخيرا السينما العاديه اللي كنعرفوها حنايا كاملين واللي اكثر انتشارا في العالم واللي كنفضلها انا شخصيا اجي دابا مشاهدة المشاهده في البيت غالبا شاشه التلفاز او الحاسوب كتكون صغيره وقليل انه شي أكرم مزيانه من ناحيه الحجم والالوان والدقه فكانت عده محاولات لايصال فيلم السينمائي الى البيت بحال في السبعينات ملي ظهر الكاسيت الفي اش اس ومن بعد ظهر الفي سي دي والدي في دي وصولا الى الويب مع نتفليكس وابل فكاين ايضا محاكاه القاعة السينما خصوصا مع ظهور الهوم سينما ومن بعد كاينين شي اللي داروا قاعه سينمائيه على حقها وطريقها بحال دوك الناس اللي لباس عليهم ناس العاقه وداكشي وكاين ايضا محاكاه القاعات السينمائيه للفرجه المنزليه بحال الكراسي اللي كاينين في سينما الضلبي وايضا كاينين شي اللي داروا ناموسيه كاع يتفرج وانت ناعس بحال منظنش هاد اللعيبة صلاح لينا حنايا سيرتو مع أزمة البرتوش <تصفيق> <تصفيق> أما معنويا فالمشاهدة الجماعية عندها واحد الطعم خاص فالناس شحال هذيك كانو كيديرو وقيتا كيتلاقاو كيدخلو يتفرجوا فيلم جماعة كيعيشو ديك اللومبيونس الجماعية يضحكو ويبكيو المتعة آه الجماعية بدرجة الهستيريا عيقت شوية وقيلة خابرة يا مقل وبعتا لكوا ب هادي كانوا كيعرضوا بعضياتهم فمنهم اللي كانوا مزوجين واللي مخطوبين واللي يلاه غادي يتزوجوا كيمشيو كيشوفوا فيلم بالحق وطريقه زعما باش كيمشيو يديروا شي حاجه اخرى هذا الشيء كامل بالاضافه لاكشي اللي قلت لكم قبل من جوده الصوره والصوت اللي كما قلت لكم شاشة كبيره بزاف والصوت داير بك فتاك تدخل وسط الفيلم وراه ما كتكون عايش وسط الفيلم اما المشاهده في البيت عندك الحريه انك تختار لا تتفرج مع لفامي او لا بوحدك وعندك الحق ايضا حرية اختيار الوقت إمتى بغيتي تفرج الفيلم واش في الصباح ولا في العشية ولا في الليل بالاضافة للتكلفة ديالو اللي قليلة بزاف مقارنة مع قاعة السينما ولكن شاشة كتكون صغيرة مقارنة بشاشة السينما ماشي هذا هو المشكل مشكلة هو انه قليل اللي عنده شي اكرام مزيانة ممكن تفرج فيها من ناحية الافيشاج واللون والدقة آه كاين اللي عنده شي شاشة اللي فيها طبقات صخرية يعني ممكن دريب بحال هكا كيبان لك الطبقات بحال كتشوف في النيجاتيف الله يسمح لكم اللي دي او بي وصافي اللي انا نقدر نقول لكم من بعد غندير لكم واحد الفيديو اخر اللي غادي فيه بلي رخاص خاص ومزياني ودابا جات واحد المرحله مهمه واللي درت فيها استفتاء وسولت فيها الناس على شنو كيفضلوا واش مشاهده الفيلم في البيت او لا في السينما نبداو بيونس ميلودي وهو فنان تشكيلي ابن مدينه وجده لا في الدار كنفضل نعيش الفيلم ونتفرج فيه فوالا هو قالك زعما كيفضل يتفرج حسن الصياد وهو فنان فوتوغرافي من مدينة الدار البيضاء السينما لم تعد فيها نفس الشروط التي كانت عليها سابقا فأنا أفضل البيس مع العائلة لأن الإحترام فقد في دور السينما آه علي عالي وعزيز أستاذ علوم الحياة والأرض السينما حيث الشاشة الكبيرة فأنت كتحس براسك داخل في الفيلم التركيز التام مع الفيلم من كل جوانبه اذا اعتبرنا السينما مدرسه فلا بد من احترام طقوسها اي الذهاب اليها و والجلوس مثل تلميذ في القسم ليفكر موزي الفيلم واستيعاب رسالتها البكاي مكاوي استاذ في احنا حنا اصلا ما عندناش قاعه سينمائيه كاين تويلا وجده الاستاذ من وجده كاينه مقوش في قاعة السينمائيه كاع القاعات اللي كانوا فيها سدو اللي سمعت ان بقية قاعة وحده مع عرفتش سميتها هي اللي بقية حاله ولكن مخدامش اللي لظروف أن الكاليتي فيها طايحه بزاف المهم هذا الموضوع صراحه كبير بزاف كنت طرحت واحد الاسئله على مجموعه ديال الناس فالاجوبه ديالهم كانت كبيره بزاف ولقيت باللي خاصني ندير جوج حلقات ومن اللي غادي يكون جايين من بعد وحده غادي فيها فيه هذا ديال الناس مع السينما والاخرى غادي ندويو على شي حوايج بزاف كانوا في السينما وباقين كيوقعوا لحد الان علاش بزاف ديال قاعات السينما اي سدو شحال باقي ديال القاعات الى اخره <تصفيق> وما تنسوش حارر عقلك وكن انت بالشك والمنطق نتلاقاو في الحلقه الجايه وتهلاو ليا فراسكم